هل قال لك الطبيب يوماً بأن التمارين العلاجية وحدها يمكن أن تعالج ألم الظهر؟ نعم عزيزي هذا صحيح ليس ألم الظهر فحسب بل يمكن علاج انزلاق الغضاريف وأرجاع الفقرات لوضعها الطبيعي وخاصة انزلاق الدرجة الأولى والثانية السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وفي هذه الحلقة شرح عملي لتمرين يعتبر الرقم واحد لأنواع المساج العلاجي الذاتي للظهر ولا يستغرق أكثر من عشر دقائق ولكن قبل ما أبدأ بحب ذكركم بمسابقة قناة سكون ميد كل أسبوع من شهر شوال مركز سكون حيسحب اسم فائز بجهاز قاتل الألم محفز الأعصاب الكهربائي تنس من قائمة المشتركين في قناة اليوتيوب والإنستغرام لذلك إذا بعدك ما اشتركت بالقناة الاشتراك مجاني ونادي للأهل والأصحاب يشتركوا بقناة سكون تدخل بالسحب وتعزز فرصه ربحك معنا واعطي هالفيديو لايك اذا ترغب بالمزيد من هذه الهدايا وهذا المحتوى ويلا نبدأ تمرين اليوم اسمه Lumber Decompression تخفيف الضغط القطني نعم كما سمعت عزيزي هذا التمرين يعمل على تخفيف الضغط عن الفقرات القطنية عن طريق تقنية Joint Mobilization ونستخدم هالتمرين في مراكز العلاج الطبيعي المتقدمة لعلاج أي شخص يعاني من شد عضلي او آلام اسفل الظهر او الم عرق النسا او اعراض الديسك في العمود الفقري القطني. للقيام بالتمرين سوف نحتاج لأحد هذه الأشياء حزام الإطالة او Mobilization Belt وهو أحد الأدوات الأساسية للكايروبراكتر او الاستعاضة عنه بحزام حقيبة كتف بطول متر ونصف أو على الأقل شرشف سرير ملفوف لهذا الغرض ولنبدأ التمرين يمكننا القيام بهذا التمرين على السرير أو على الأرض الآن استلقي على بطنك بهذا الشكل قم بشد عضلات الظهر لترفع الجزء العلوي من جسمك للأعلى واستخدم الذراعين للتوجيه والاستقرار ليتقوس الظهر بينما يظل الورك والحوض مستويين على الأرض قدر الإمكان هذا هو شكل تمرين رفع الكوبرا المميز الذي شرحته سابقا بالتفصيل ولكن هذا ليس كل شيء الآن سنقوم بإضافة تقنية جوينت موبلايزيشن المدهشة بعلاج المفاصل سنضع الحزام على فقرات أسفل الظهر خاصة فوق المنطقة التي يمكنك تحديدها بالألم ضع طرفي الحزام تحت اليدين كما هو موضح الآن قم برفع الكوبرا أخيرا قم بشد الحزام بتحريك ذراعيك للأمام واستمر بالشد لتحصل على ألم لطيف sweet pain في أسفل الظهر اذهب فقط إلى مستوى راحتك وبمجرد أن تصل إلى هذه النقطة ارفع رأسك وتنفس ببطء وحاول البقاء على هذا الوضع لمدة تصل إلى 30 ثانية بعدها يمكنك الاسترخاء ثم حاول ببساطة تكرار ذلك خمس مرات أبعد الحزام قليلا في كل مرة للمساعدة في فك شد العضلات ويمكنك تحريك الحزام لأسفل أو لأعلى الظهر لاستهداف مناطق مختلفة أفضل استخدام الحزام على الشرشف لأنه أكثر دقة بتحريك الفقرات ولكن استخدم ما هو متوفر لديك بكل الأحوال نعم ستشعر بألم أثناء أداء هذا التمرين ولكنه لا يقارن بشعور الراحة بعد التمرين مباشرة لا يوجد بروتوكول تكرار محدد لهذا التمرين مارسه مرة أو مرتين باليوم طالما أنه يخلصك من الألم حتى تتمكن من القيام بالتمارين الخاصة لتقوية العضلات يلي شرحتها في حلقة بروتوكول علاج ضرر الجلوس ولهنا خلص كلامي لهذه الحلقة ولكني أريد أن أقرأ تجربتك مع التمرين بالتعليقات تابع قناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه